Минулої доби ворог, котрий обстріляв мирне на населення Миколаєва з артилерії. Після обіду вибухи пролунали в двох районах міста. В результаті у обстрілів двоє загиблих, ще двоє поранених. Один чоловік загинув на місці, другий в реанімації. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. В реанімації загинув чоловік Тетяниної подруги. Жінка розповідає, бачила знайомого незадовго до обстрілу. Послушали гром, бим бум. Я живу чуть-чуть далі в домі. Вот, э, мои все соседи, что оставшиеся, мы выскочили на площадку, все. Тут позвонил мой брат, пойди проверь, вот дом рядышком, проверила. Ну, теперь думаю, пойду посмотрю. Моей соседкой муж и шел в гараж, его сейчас Валяйте, нету. Ну, вот 20 минут, как чески, ну, полчаса, час там. Боже, как это, мы же разговаривали только с ним. Ганна мешкає в будинку, біля якого вибухнув один зі снарядів. Жінка вибігла подивитись на свою автівку. Там побачила чоловіка, який загинув на місці. Я знаходилася в квартирі, в будинку і чула гучний вибух. Як почула, так вибіжала на вулицю, побачила мертву людину. і ушкоджені, ну, Зруйновані автівки. Другий снаряд розірвався поруч з квартирою, де живе Тетяна. Після першого вибуху вона встигла вибігти з кімнати до тамбуру. Розповідає, це врятувало їй життя. «Я працювала в цій кімнаті, я працюю вдаленно, сиділа за комп'ютером. Услушала нарастаючий грохот від вибуху, побігала в коридор і встигла вибігти в тамбур. Тільки вибігла в тамбур, збивався мощніший. Мені показало, що вся земля взорвалася. І цього – другий. Но я была в тамбуре, на первом этаже сбежались люди. Кое-то даже застрял в лифте, но мы его как-то вытащили. Я здесь работала, просто услышала, что э, звон, уже громкие звуки взрывов. Поэтому сначала ретировалась в коридор, а потом, когда уже ну, убежала в тамбур, успел. Слышно было на улице крики, ну, матюки, визги, то есть были ранены. Но мы не выходили, потому что... Потом нам сусідів нюхали, що пахнути газом, нам сказали, що срочно всім вибіжати з дому, тому що може зароблятися дом. Ми подождали, газовики приїхали, отработали. сказали, що можна заходити. Ось ми заходимо, убираємо відповідальні. В результаті обслів на одній з адрес пошкоджений газопровід. В іншому районі міста стався прорив водопроводу та згорів мікроавтобус. Постражав їх, ні, і згорівся, Автобус, я одразу шланг свій сюди направили, ребята ще якийсь притащили, і поки приїхала пожежна, ми їх тушили, Ребята такі молодці, зображені. Якусь тряпку намочили, і напарня, який тушив, э, наділи цю тряпку, і він поближе підходив, боялися, щоб не взорвав собак. Ірина живе поряд. Розповідає, встигла сховатись в коридорі, як почула перші вибухи. Тут було три великих вибухи. И мечешься по дому, не знаешь, куда себя спрятать. И я стала, получается, в дверном проёме. Вот так вот я стала, как бы между стенками. И ну, вот это, может быть, меня и сохранило, потому что разлетелся осколки, залетели в дом. Фасад нарушили, влетел в мебельну стінку, розбив стекло і влетел аж в іншу секцію мебелі і зупинувався там в одежде. Вон там дыра огромная, це артилерія, сказали в міліції. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.